Uudisrakennus Hannalla on saanut nimensä Sulkulan tilalla vaikuttaneen kauppaneuvos Hanna Parviaisen mukaan. Palveluissamme yhdistyy onnistuneesti viihtyisyys, luonnon kauneus ja historiallisesti arvokkaan ympäristön tunnelma yhdistettynä uusimpaan kokous- ja koulutustekniikkaan. Hannalassa on modernit, muunneltavat luokkatilat, joihin mahtuu 24 tai 48 henkilöä. Arkkitehti Vivi Lönnin mukaan nimensä saanut sali on monikäyttöinen. Siellä voidaan järjestää kokous- ja koulutustilaisuuksia. Myös erilaiset harrastusryhmät voivat kokoontua salissa. Salista löytyy videotykki sekä kattava äänentoisto ja esitysvalojärjestelmä. Saliin mahtuu tarvittaessa 150 henkilöä. Hannalasta löytyy hyvin varusteltu musiikkiluokka, joka mahdollistaa musiikin opettamisen ja harjoittelemisen. Akustoitu tila ja monipuolinen varustus mahdollistavat soittamisen lisäksi studiotyöskentelyn. Laadukkaat vapaa-ajan viettomahdollisuudet, viihtyisät majoitustilat ja pitopalvelutasoinen keittiömme takaavat onnistuneet puitteet tilaisuuksien järjestämiseksi. Katso lisätietoja nettisivuiltamme kokous- ja juhlapalvelutuotteista, ja Hannalan tilojen vuokraamisesta.